Це кубок, я отримав. «Цей кубок я отримав за 42 кілометри, які подолав за п'ять годин. Після нього на наступний день є ще 15 кілометрів для підтримки форми пробіг». Станіславу Бартій – 76 років. Кожен свій день починає з розминки та бігу. «З п'ятої ранку, з пів на шосту, з шести. Ось цей час, коли машин мало, загазованості немає, природа відпочиває, повітря чисте, прохолода. Чоловік займався різними видами спорту. Грав у волейбол та баскетбол. Але два роки тому остаточно віддав перевагу саме бігу. 100 в тиждень... «Тиждень бігав щодня по 100 метрів, а потім 200 метрів – 300. І пішло, пішло, пішло. І так поступово вийшов на спокійний біг. Якщо різко позайматися, то потім пропадає бажання, начебто перевтомився і так далі». Для підтримки форми щоденно долає 10-кілометрову дистанцію. Станіслава можна зустріти на вулицях та у скверах міста. Каже, що з-поміж усіх видів спорту біг універсальний та найдоступніший. Нічого не треба, ніяких. Нічого не треба, ніяких спеціальних пристосувань. І все тренується. І дихальна система, і м'язи працюють, в тому числі живота. В тому числі навіть живота. Пенсіонери надихають люди, друзі та перехожі, які з подивом проводжають поглядом. Буває, один з каже, клас, піднімає палець, ти молодець. Інші кажуть, ось це так, кожен день бігаєте, я ж вас весь час бачу. Зараз його рекорд 50 кілометрів, але переконує, що то лише початок. А ще Станіслав моржує. З оголеним торсом бігає у будь-яку погоду. Хоч там сніг, хоч там вітер – немає значення. Головне – мати ціль, бажання і розуміння того, що для тебе це потрібно. Ти долаєш і себе, і все, що виникає на шляху.